صبر طيب صبر طيب ضاقت ولا بدي ما تفرق ضاقت ولا بدي ما تفرق وكل صبر صبرة القوة تيمان والله وحدة الله I <laughs> تعاتب يلي تعاتب عمر العتب ما يفيدك شيء عمر العتب ما يفيدك شيء لو تسكت احسن الإنسان شر من لسانه واحذر تغلط واحذر تغلط تشوف بتلسب وتتندم تقول المقاله تقول المقالب كثر الندم يتعب الانسان ارتغالت وحذرت غالب اول حسب دوب للمخرج اول حسب دوب للمخرج طريقك خلي كلامك بميزانك خذها نصيحتك الكل يحكي الكل يحكي يحكي ويدلي بدلوه وانا اتفرج ويدلي بدلوه وانا اتفرج والهرج يكثار ياتمن قلوب ضاميانه اضعاء فلم فاس اضعاء فلم في كُول المقادير من يزرع الخير يلقى